Προσπαθώ όρια στη χρήση του διαδικτύου και προσπαθώ να το χρησιμοποιώ ποιοτικά και δημιουργικά. Το διαδικτύο δεν είναι μόνο gaming. Δεν λέω το χρόνο μου και τα χρήματά μου σε αυτό. Το διαδικτύο μας φέρνει κοντά στους φίλους μας, αλλά μπορεί να μας φέρει κοντά και σε αγνώστους. Ας είμαστε προσεκτικοί με τους ανθρώπους που συνομιλούν και με ποιους δεχόμαστε φιλίας. Προστατεύω τα προσωπικά μου δεδομένα όταν βρίσκω με online. Προσέχω να μην αποκαλύπτω προσωπικά μου στοιχεία μέσα από τις φιτογραφίες και τα σχόλια που κοινοποιώ. Ό,τι ανεβείς το διαδίκτυο, μένει και για πάντα. Για να σκέφτομαι διπλά πριν ανεβάσω μη λίγο τέχνι. Το διαδίκτυο μπορεί να σου δώσει κυρίες μάθησης και ψυχολογίας, αρκεί να θέτεις όρια και κανόνες στη χρήση του. Πορίς να αναπτύξεις τα χόμπι και τα δαλέντα σου, να ενημερωθείς για το τι γίνεται στην άλλη άκρη του κόσμου, ακόμα και να μάθεις μια καινούργια ξένη γλώσσα. Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο.